Amar urtea igaro dira, etak bere ekinbidea maitutzat jozuenetik. Etaren amaierarekin ordea, ez da salbuespen legediaren amaiera etorri. Orain, espetxe politika aldatzeko bidea zabaldu da. Eta gu, bide hori muturreraen amanei dugu. Horretarako, urte guzti hauetan eginduzunoduan, zure bultzada behar- beharrezkoa da. Guztion ardura delako Euskal persuek salbuetta izan duten etxerako bidea ahalbidetzea. Guztion impplikazioa ezin bestekoa delako elkarbititzan aurrera egiteko. Bidea, ez da bere kabuz gauzatuko, bidde, eginez egite maiita, Jarrai dezagun ibilian. Zatoz Urriaren 23an Donostiera. Batu gaitezen bete ditzagun kale ta bazterrak. Izan gaitezen bidea.